Є одна не зовсім приємна тенденція від старту сезону, і одна приємна тенденція, яка з'явилася в минулому гран-прі. Неприємно те, що в нас є одна команда, яка домінує, причому дуже явно, і їхня домінація настільки переважає усіх інших команд, що цей запас його має височити до кінця сезону. Точніше, до того моменту, коли визначать вони, по-перше, кубок конструкторів, а по-друге, вже хто із пілотів буде чемпіоном. Швидше за все, це станеться достроково. Але якраз остання гонка чемпіонату дає нам надію, що у нас буде інтрига чемпіонату саме у тому, що буде боротьба двох пілотів команди Mercedes Льюіса Хеймлтона і Ніка Розберга. Вони надзвичайну боротьбу продемонстрували в Бахрейні. І я думаю, що як фаворит чемпіонату все ж таки має бути Льюіс Хеммельтон. В команді освоївся і виграв все ж таки у нас вже дві гонки із трьох. І Хоча в чемпіонаті він все ще відстає через проблеми на першому етапі, у нього більше потенціалу, як на мене, якщо порівняти виключно з Ніка Розбергом. Але Ніка Розберг, маючи більший досвід в команді, маючи дуже хорошу технічну базу, він вміє працювати з він вміє, скажімо, в проблемні моменти знайти якісь вирішення, якийсь вихід з тупикової ситуації, він може дати нам шанс на інтригу в чемпіонаті. Тому у нас. Підтвердилася прогноз, що Мерседес буде сильною командою, головним фаворитом чемпіонату. Це справдилося. Питання тільки в тому, чи буде у нас інтрига в боротьбі за титул. І я сподіваюся, що це так.